Máš už dárky? Času dost. Mám to mi hmm. Dárky? No, stres. Prostě se koukni kdo, co chce a objednej to. <tějí> <tějí>